Hey, James! التاريخ يحتاج تاريخك الديوان فوق القصي الخربج الثبات والجذعان كل ما الفخر حل طارية يحتاج تاريخ جذيوان فوق القصيد وقوافيه